В обласному центрі попрощалися із військовослужбовцями, котрі загинули у боях з військовими Російської Федерації. Снився дім, але не могла туди потрапити. Історія жительки звільненого Херсона, яка знайшла прихисток у Хмельницькому. Перші в Україні. На Хмельниччині запрацювали фінські машини для автоматичної висадки лісів. 35-річний хмельничанин Артем Степанишин загинув на фронті 6 листопада, розповідає його подруга, волонтерка Тетяна Юзипчук. Він не був кадром військовим. Коли почалася велика війна, він приїхав в Україну, бо був за кордоном на роботі, і пішов захищати країну. За це йому велика честь. Він вчинив як справжній чоловік. Ми спілкувалися на покрову, ми кожен день з ним переписувалися, коли в нього був зв'язок. Він підтримував нас, мій чоловік також на фронті, постійно підтримував. І казав, що все буде добре, ми обов'язково переможемо і так і має бути. Любив мандрувати, ми неодноразово з ним зустрічались в походах, разом зустрічали великою компанією, в Карпатах Новий рік, з його дружиною, дитиною спілкувалися. Дуже-дуже боляче і важко втрачати друзів, особливо таких молодих, яскравих. Христос моє сила, Господь. Це жорстока війна і кожен має пам'ятати, що ці хлопці і дівчата, які зараз віддають своє життя, це найбільше, що вони можуть зробити для цієї країни. У бліндажі попав осколок йому в голову. Цього ж дня в останню земну дорогу проведжали 33-річного старшого солдата Романа Омелечка. Яким він був, згадує сусід загиблого Віктор. Хороший хлопець, спокійний, е, ніколи не був конфліктний, е, поважав сім'ю, працював на базарі. Ой, душу раба твого. Біль, смуток, сльози розриває серце, мені дуже боляче, боляче передати, ми дуже сумуємо всім класом, що в нас таке горе в класі. як про це написано. Він пішов на війну десь два місяці назад. П'ятницю подзвонили, мені сказали, подзвонила мені мама, сказала, що Роман загинув. Благословеність, Господи, навчи мене оправдань твої. Хочемо виразити ну, і подяку батькам ну, за такого сина, за героя, який загинув за нас, за наше мирне небо. Кай Бог посилає йому царство небесне. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Олександр Гирішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 14 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 81 тисяча 370 російських військових. Противник втратив 2848 танків та 5748 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1839 артилерійських систем, 393 реактивний систем залпового вогню та 206 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 278 літарівників. 1509 безпілотних літальних апаратів та 261 гелікоптер автомобільної техніки та автоцистерн 4 316 одиниць, спеціальної техніки 160 одиниць. За 264 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів. Збито 399 крилатих ракет. Підемо брисати камішки. Пішли. У нас до Дніпра 50 метрів, то ми. Майже щодня ходили, влітку на Дніпро то камешки, то рибку ловити. Надія Круглікова розповідає, як проводили час з дітьми у рідному Херсоні. Цього року через окупацію міста російськими військами жінка змушена була покинути рідний дім ще у перші дні повномасштабної війни. За словами Надії, там залишилися батьки та домашні тварини. Туди, як тільки буде можливість поїхати, хоча б корму відвезти, ми намагалися передати. Але вони всі мішки з кормом висипали на землю, нічого не можна було передати. Про звільнення рідного міста від російських військових, жінка каже, дізналася із соцмереж. Ми читали постійно кожну строчечку, як там новини. Одесяті вже писали, що в Херсоні ЗСУ, і ми чекали. До ранку чекали, мрія додому повернутися. Рідні підтвердили телефоном, що місто звільнили, каже Надія. Вже в обіді знову дотелефонувалася до неї, вона каже, так, да, в нас вже свято, всі радіють, город просто ожив, люди вже не так бояться виходити на вулиці, просто щоб побачити наших». Надія Круглікова спілкується з тими, хто залишився у Херсоні. Жінка каже, дехто вважає, що росіяни можуть мстити. Раді, але да, сьогодні вже спали поближче до підвалів або в підвалах. Сусіди вже, хто залишився, ви обрали найкращі підвали і підготували. За словами Надії, відступаючи з Херсона, російські військові грабували місто. А у сусідів вони просто пригнали фуру, скрили вікна гараж і все, що було, вивезли. Перевірили, чи не записали сусіди на телефони і поїхали. Зараз Надія Круглікова живе у Хмельницькому. Задля безпеки дітей до Херсона поки не повернеться, хоча мріє про це. Вирішили, що ми тут і поки що ми будемо ще тут, тому що ще страшно додому, тому Новий рік буде тут. Чесно, мені стільки разів снилося, що я біля дому, але не можу туди потрапити то я навіть зараз не знаю, як це – потрапити додому. Надія каже, хоче побачити рідних. Перше, що – це я обійму маму, обійму батька. Я мріяла просто, що ми на Новий рік знову будемо всі разом. В цей день наша родина, де б ніхто не був, намагалася завжди на Новий рік повернутися додому про те, що б найперше хотіла зробити, коли повернеться додому, жінка розповідає. Бажання таке помити вікна, бо скоро весна люта закінчиться. Надія Кругликова каже, Хмельницький став для неї другим домом, але вона мріє повернутися до свого рідного міста, до Херсона. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, новини на суспільному. Хмельницький.